У неділю 5 березня у Смілі відбувся вже традиційний відкритий шашковий турнір пам'яті Віктора Муровцева. Спортсмени-ветерани що добре пам'ятають відомого смілянського шашиста та тренера. Молодь буде знати про нього із меморіального турніру. Учасниками змагань були дорослі, шашисти зі сміли, Черкас, Чигирина, Золотоноші. Також турнір проходив у категоріях військовослужбовці ЗСУ, молодь з обмеженими можливостями та діти. Головним суддею змагань був керівник шахово-шашкового клубу Вертикаль Анатолій Карчевський. У проведенні спортивного заходу допомогли учасника волонтерського молодіжного центру будинку дитячої танецької творчості. Гостинно приймали учасників турніру у міському будинку культури, а організатором змагань виступило управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради.